У завершальному матчі ранкової програми турніру змагалися дві запрізькі пари. Євген Попов разом із Андрієм Скібою, волебелісти у жовтих майках, здолали суперників Кирила Чернява та Максима Куку з рахунком 2-0. Євген Попов розповідає, що два роки тому разом із іншим партнером Дмитром Гладерем виграв срібло чемпіонату світу серед школярів. З того часу майже не тренувався каже участь у звітному турнірі. Нагода оцінити майстерність на тлі сильних суперників. Стартова ігра була така, блянькисі сіські грали проти Стартова гра була доволі легкою, як на мене, адже ми зустрічалися із молодими суперниками. Вони тільки-но починають тренуватися та отримують досвід. Загалом за партіями виграли 21-6 та 21-13. Нині я хочу отримати задоволення від участі у змаганнях. Тим більше, що тут зібрався дуже сильний склад учасників. На думку головного судді змагань Сергія Щетиніна, зеврійський турнір за складом учасників є найбільш представницьким і Усіх всеукраїнські змагань із пляжного волейболу цьогоріч, а спортсмени матимуть можливість отримати заохочення у разі перемоги. На цьому турнірі в Запоріжжі, це, ну, скажімо так, прецедент, це ну, така небувала сума. Заявлені 100, але організатори кажуть, що буде трохи більше. Ну, у Чемпіонаті України такої суми не було. Ну, Мабуть, десь років п'ять. Не за грошима, каже, приїхала до Запоріжжя 12-разова чемпіонка України киянка Світлана Бабуріна. «Це швидше для задоволення. Мені запропонували пограти у парі з Іриною Махно, яка знана гравчиня не тільки в Україні, а й за кордоном. Отже, спробуємо загострити конкуренцію. Загалом очікую на цікаву та напружену змагальну дистанцію». Змагання на центральному пляжі триватимуть протягом трьох днів. Фінали та матчі за бронзові нагороди всеукраїнського туру Чемпіонату України з пляжного волейболу відбудуться у неділю 1 серпня. Валентин Присипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.